ولا يظلم ربك احدا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا ربنا في من توليت انك تهدي من هديت وتضل من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت اللهم يا حي يا قيوم يا الله اللهم في هذا اليوم وولاده حكومه جديده يا رب يا رب انقل هذا الحال الى احسن الاحوال يا رب انقل هذا حال البلد الى احسن الاحوال يا الله يا رب شافي مرضانا عاف مبتلانا، اطلق سراح المأسورين المسجونين يا رب العالمين الذين لا ذنب لهم الا يقول ربنا الله، اللهم ارجع النازحين الى ديارهم، اللهم ارجع اهل الذي اللهم اهدي الحكومه على اعطاء المستحقات التعويضات لاولئك الناس الغلابه، اللهم يا رب رحماك بأهنا في الجنوب فقد جفت الاهوار وانقطعت الامطار بسبب ظلم العباد فيا رب اغني جنوبنا يا الله، اجعله حديقة مُسرَة يا الله، اللهم اغني شمالنا، اغني غربيتنا يا الله، اغنيها يا الله، اللهم عمر الموصل وعمر دياله وكركوك والانبار، اللهم عمر محافظات الجنوب يا الله، اللهم اجمع كلمة العراقيين على كلمة سواء، رحماك بفقراء الجنوب، اللهم رحماك بفقراء الشمال والغربية، رحماك بهم يا الله، اللهم ولي علينا الاخيار. واللي عَلَيْنَا الَّذِينَ يَخَافُونَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا اللَّهِ يَا رَبَّ يا رب اجعل في قلوب هؤلاء المسؤولين الرحمة اللهم واشرح صدورهم اللهم ارزقنا الكفاءات منهم يا الله اللهم لا تبارك بكل حرامي اللهم لا تبارك وجاء بنية السرقة اللهم فلا تبارك بعمله يا رب العالمين اللهم اي جهة واي كتلة داعمة من بلد داخل البلد وخارج البلد اللهم سعد في تدمير هذا البلد فدمرها يا الله اللهم كما افجعون في اولادنا فأوجعهم اللهم باعز اولادهم يا الله اللهم كما دمروا البنيه التحتيه لهذا البلد فدمر بلدانهم، اللهم بمن كان من امريكا واعوان امريكا وذيول امريكا القريبين والبعيدين وجيران هذا البلد، اللهم عليك بهم يا الله، اللهم عليك بالقتله، اللهم عليك بالميليشيات الذبحه، اللهم عليك بالطائفيون يا الله، اللهم عليك بالذين قتلوا العراقيين على الهويه وعلى العنوان وعلى اللقب، اللهم عليك بهم يا الله، يا رب العالمين يا الله، يا رب انك حملتنا المسؤولية وقد القيناها يا رب يا رب العالمين فاعنا عليها فعنا على كلمتها اللهم واعنا المستمعين عليها يا الله يا رب اننا نبرا اليك من افعال المجرمين اللهم اننا نبرا اليك من افعالهم ومن اقوالهم التي يا رب لا ترضاها يا رب العالمين اللهم اجمعنا على كلمه سواء اللهم لا تاخذنا الا وانت راض عنا يا الله اللهم لا تاخذنا الا وانت راض عنا اللهم من جاء لبيتك هذا يا رب العالمين فقض حاجته واشرع صدره وشافي مريضه اللهم واغنيه يا الله وان كان مديونا فسد يا رب عوزه يا رب وسد دين عليه يا الله يا رب من كان خائفا فامنه يا رب العالمين اللهم من كان في بيته فاسعده مع اهله واولاده يا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء القرب وانها من الفحشاء والمنكر والبغي عذكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه